Kansainvälistä yhteistyötä tarvitaan kaikkialla tämän viruksen ratkaisemiseksi. Me suomalaiset ollaan EUn jäsenenä nyt jo 25 vuotta, ja EU on meille läheisin kansainvälinen yhteisö. EU toimii monin tavoin ja kaikki alla tämän viruksen ratkaisemiseksi. Tärkeitä toimia on ollut suojella meidän kaikkien kansalaisten terveyttä, tukea työllisyyttä ja taloutta, ja ehkäistä tämän viruksen leviämistä mahdollisimman tehokkaasti. EU on tukenut myös rokotetutkimusta ja tuhansia kansalaisia on lentänyt kotiin EUn koordinoimilla lennoilla. Tärkeintä on kuitenkin muistaa, että nyt somessa ja verkossa leviää paljon huhuja ja vääriä uutisia. Ja on hyvä tarkistaa aina oman tiedon lähteet ja olla tarkkana, ettei itse levitä vääriä huhuja ja tietoja.